سُبْحَانَ <سؤال> اللهِ وَبِحَمْدِهِ <bombing> سُبْحَانَ <سؤال> اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ <سؤال> اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ <سؤال> اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ <سؤال> اللهِ, وبحمد> <سؤال> الله, وبحمد> <سؤال> الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده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 و بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ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 سبحان <تحسن> الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله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 <سؤال> <سؤال> الله <وبحمد سؤال> سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ <سؤال> <صحين الله> وبحمد <سؤال> سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سبحان الله وبحمده، سبحان الله، وبحمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده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 سبحان الله, سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وبحمد